Antena 3, veste proast pentru Claus Iohannis, sesizarea preedintelui pe legile justiei la CCR, declarat inadmisibil. Curtea Constituțională pe Lenuie subliniere a peste cap lovitura lui Claus Iohannis în privința legilor justiciei. Potrivit unor surse de la curte, citate de Antena 3, sesizarea sublinierefului statului va fi declarat inadmisibil, iar Iohannis va fi obligat să promulge legile. subliniere din teleclaus Iohannis a decis să conteste legile justiției la Curtea Constituțională CCR, Ce sublinierei, în acela sublinierei timp, se le trimit Comisiei de la Venecia, cel mai prestigios for de drept constituțional din Europa. Tarea presubliniere din lui vine în contextul în care două dintre cele trei legii ale justiciei au ajuns la promulgare. Claus Iohannis a criticat dur, miercuri, coalia de la guvernare, pe care a acuzat-o ce a lansat un asalt asupra independeniei justiției. Am decis, ca atare. Se trimit întregul pachet legislativ înapoi la Curtea Constituțională. în paralel, se sesizează Comisia de la Veneia. De aceea, Fac un apel ce trec Curtea Constituțională de a nu se gerobia conlucra cu organismul european care contribuie de aproape 30 de ani la dezvoltarea unui patrimoniu constituțional comun în Europa și care sprijin statele care doresc să pună structurile juridice instituționale în acord cu standardele i bunele practici internaționale în materie de democrație, preînnnea dreptului i a protecției dreptului lor omului, inclusiv prin acordarea unui sprijin constituțional de urgentn. 3, a spus Klaus Iohanista. F-ul statului a precizat ce, după ce Curtea Constituțională se va exprima asupra actelor normative, va face o nouă analiză a legilor subliniere. și va decide atunci dacă de se impune o nouă reexaminare a celor trei legi de ce trei Parlament.